Olgoa Vasilescu este la ramp după datele ins, cum explic secederile salariale din sănătate. În luna februarie, numărul zilelor nelucrătoare, adică, 8, a fost mai mic decât în luna ianuarie, când au fost 11 zile, astfel explicându-se cedările salariale raportate de Institutul Național de Statistică în domeniul sanitar, arată Ministerul Muncii. Singura excepție, subliniere, e anume aceea din domeniul sanitar când Fibul salarial mediu a se cezut în sănătate sub linierăi asistent social, minus 2,1, comparativ cu luna precedent. Se explic prin faptul că, în luna februarie, numărul zilelor nelucutoare, 8, a fost mai mic decât în luna ianuarie, 11. M.C., în sănătate sublinierei asistent social, zilele nelucrătoare, care se acoper prin gerzii sublinierei asigurarea continuicii, se peletesc cu un spor de până la 100% din salariul de bază. Astfel, în luna anuarie au fost libere prin lege zilele de 1,2 subliniere i 24 ianuarie, se adaug 8 zile de weekend, fac de februarie, când au fost libere doar cele 8 zile de weekend, arată Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă emis Mediafax. Reacția Ministerului Muncii Vineduf ce, Miercuri, Institutul Național de Statistici Ins, a anuncat ce, în sănătate sublinierei asistent social, că subliniere tigul salarial mediu net a se cu 2,1, comparativ cu luna precedentă. Potrivit Ministerului Muncii, în luna anuarie, în sănătate, s-au angajat 4.000 de cadre sanitare, iar pentru februarie se estimează o angajare de acela subliniere i-nivel. In Asta înseamnă o resubliniere 3 lunar de circa 1 a personalului, în special cu salarii de debutant, adică mai mici. Lovitur în plin pentru oferi. O importantă autostradă se rupe. Constructorul reacționează. Preciz mece sublinierei în anii anteriori, 2016, respectiv 2017, s-a înregistrat o fluctuație similar între lunile ianuarie sublinierei februarie, în ceea ce privește subliniere de salarizarea din acelea subliniere motive precum cele enunțate anterior, mai arată Ministerul Muncii. În februarie 2018 salariul mediu brut a fost de 4.128 lei, iar cel net a fost de 2.487 lei, un creștere. Ieretere refac de luna precedent cu 3 lei plus 0,1, iar comparativ cu februarie 2017, salariul mediu net a crescut cu 11,2, arată un comunicat transmis miercuri de Institutul Național de Statistic Ins. Potrivit INS, valorile cele mai mari ale câsubliniere subliniere salarial mediu nominal net s-au înregistrat în sectorul IT 6134 de lei, iar cele mai mici în hoteluri subliniere i restaurante 1499 lei. Ulterior, Ministerul Muncii Sublinierei Justiției Sociale a anuncat ce salut crei subliniere terea salariului mediunet anuncat de Institutul Național de Statistic.